Στη βιντεοδιάλεξη αυτή θα δούμε πως μπορούμε να εξετάσουμε αν μια συνάρτηση F είναι συνάρτηση 1 προς 1. Πριν ξεκινήσουμε, ας δούμε τον ορισμό της 1 προς 1 συνάρτησης. Έτσι λοιπόν μια συνάρτηση F με πεδίο ορισμού α λέγεται συνάρτηση 1 προς 1, όταν για οποιαδήποτε χ1, χ2 ανήκουν στο α, θα ισχύει η συνεπαγωγή. Αν χ1 διάφορο το χ2, τότε φ του χ1 διάφορο του φ του χ2. Αν F του Χ1 ίσον F του Χ2, τότε Χ1 ίσον Χ2. Για την καλύτερη κατανόηση της μεθοδολογίας, θα λύσουμε μία άσκηση η οποία βρίσκεται στο βιβλίο Μαθηματικά Γαμαλικίου προς προσανατολισμού του Αναστάσιου Μπάρλα. Μα ζητάει λοιπόν η άσκηση να βρούμε ποια από τις παρακάτω συναρτήσεις είναι ένα προς 1. Ας ξεκινήσουμε με την πρώτη συνάρτηση, η οποία είναι η F H, ίσον Χ-1 προ Χ-2. Πρώτα θα πρέπει να βρούμε το πεδίο ορισμού της F. Θα πρέπει λοιπόν ο παρονομαστής να είναι διαφορετικό του μηδενό. Άρα χ-2 διάφορο του μηδενό συνεπάγεται χ διάφορο του 2. Άρα το πεδίο ορισμού τη F είναι το R-2. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε εάν η F είναι 1 προ 1 με τη βοήθεια του ορισμού. Έχουμε λοιπόν για χ1, χ2 ανήκουν στο πεδίο ορισμού τη F με F του χ1 ίσον F του χ2. Κάνοντα αντικατάσταση στον τύπο τη F έχουμε την εξή ισότητα χ1-1 χ1-2 ίσον χ2-1 χ2-2 Προσπαθώντας να απλοποιήσουμε την εξίσωση θα κάνουμε χιαστή και στη συνέχεια χρήση τη επιμεριστική ιδιότητα. Έτσι λοιπόν προκύπτει η ισότητα χ1-χ2-2χ1-χ2 συν -2, 2 ίσον χ1-χ2-2χ2-χ1 2 -H2 -H2 -H2. Κάνοντας απλοποιήσεις και χωρίζοντας τα χ1 με τα χ2 Τελικά, καταλήγουμε ότι το Χ1 είναι ίσο με το Χ2. Έτσι λοιπόν, για F του Χ1 ίσον F του Χ2 δείξαμε ότι Χ1 ίσον Χ2, άρα τελικά η συνάρτηση F είναι 1 προς 1. Ας περάσουμε τώρα στη δεύτερη συνάρτηση, η οποία είναι η F του Χ ίσον 2 Χ συνέει στη Χ-1. Όπω βλέπουμε δεν υπάρχουν περιορισμοί, άρα το πεδίο ορισμού της F είναι το R. Για τη συνάρτηση αυτή θα εξετάσουμε εάν είναι 1 προ 1 με τη βοήθεια τη μονοτονία. Έτσι λοιπόν για κάθε χ1, χ2 ανήκουν στον df με χ1 μικρότερο του χ2, θα προσπαθήσουμε κατασκευαστικά να βρούμε τη διάταξη μεταξύ των f του χ1 και f του χ2. Έχουμε λοιπόν χ1 μικρότερο του χ2, πολλαπλασιάζοντα με το 2 την ανίσωση και αφαιρώντα το 1, καταλήγουμε στην ανίσωση 1 μικρότερο του 2 χ 2 1 Επιπλέον, για Χ1 μικρότερο του Χ2, επειδή η συνάρτηση A στην Χ είναι αύξουσα, έχουμε ότι A στην Χ1 μικρότερο A στην Χ2. Προσθέτοντας κατά μέλη τις δύο ανισώσεις που προέκυψαν, έχουμε ότι 2 Χ1-1 συν A στην Χ1 μικρότερο το 2 Χ2-1 συν A στην Χ2, δηλαδή ότι το F του Χ1 είναι μικρότερο του F του Χ2. Τελικά καταλήξαμε ότι για Χ1 μικρότερο του Χ2 συνεπάγεται... F του χ1 μικρότερο του F του χ2 το οποίο σημαίνει ότι F είναι γνησίως αύξουσα άρα είναι 1 προς 1 συνάρτηση. Ας περάσουμε στο τρίτο ερώτημα όπου θέλουμε να εξετάσουμε αν η συνάρτηση F του χ ίσον χ τετράγωνο μοίον 1 μικροτερο του f 2 το οποιο σημαινει οτι f ειναι ω αυξουσα αρα ειναι 1 προς 1 συναρτηση ας περασουμε στο τριτο ερωτημα οπου θελουμε να εξετασουμε αν η συναρτηση f του χ ισον χ τετραγωνο μοιον 1 ειναι 1 προς 1. Το πεδίο ορισμού της F είναι το R και θα εξετάσουμε εάν είναι 1 προς 1 με τη βοήθεια του ορισμού. Έτσι λοιπόν, για χ1, χ2 ανήκουν στον df με F του χ1 ίσον F 2 Συνεπάγεται, κάνοντας αντικατάσταση στον τύπο της F έχουμε την ισότητα χ1 τετράγωνο μείον 1 ίσον χ2 τετράγωνο μείον 1 και μετά τις απλοποιήσεις χ1 τετράγωνο ίσον χ2 τετράγωνο, το οποίο θέλει λίγο προσοχή εδώ, μας δίνει την ισότητα απόλυτο χ1 ίσον απόλυτο χ2, το οποίο συνεπάγεται ότι το χ1 είναι ίσο με το χ2 ή χ1 ίσον μείον χ2. Η τελευταία ισότητα μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η F δεν είναι 1 προς 1 συνάρτηση. Θα μπορούσαμε βέβαια να δείξουμε ότι η συνάρτηση F δεν είναι 1 προς 1 με τη βοήθεια ενός αντιπαραδείγματος. Δηλαδή, να αναζητήσουμε τέτοιε τιμές για τα Χ1, Χ2 έτσι ώστε οι εικόνες τους να είναι ίσες. Πράγματι, για Χ1-1 και για Χ2-1 Δηλαδή, για χ1 διάφορο του χ2 που ανήκει στο περιορισμό τη F, έχουμε ότι το F του μειον 1 ίσον με το F του 1 ίσον το 0, δηλαδή ότι F του χ1 ίσον F του χ2, το οποίο συνεπάγεται ότι η συνάρτηση F δεν είναι 1 προ 1. Τέλο, θα μπορούσαμε να δείξουμε ότι η συνάρτηση F δεν είναι 1 προ 1 με τη βοήθεια τη γραφική τη παράσταση. Η γραφική παράσταση τη F είναι η κατακόρυφη μετατόπιση τη Χ τετράγωνο κατά μία μονάδα προ τα κάτω. Γνωρίζουμε ότι μια συνάρτηση F είναι 1 προ 1 όταν κάθε οριζόντια ευθεία τέμνει τη γραφική τη παράσταση το πολύ σε ένα σημείο. Όμω, όπω βλέπουμε στο σχήμα, υπάρχει οριζόντια ευθεία η οποία τέμνει τη συνάρτηση σε δύο σημεία, άρα λοιπόν η F δεν είναι 1 προ 1. Αν σα άρεσε το βίντεο που μόλι είδατε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι